Moikka. Moi, moi. mitä sitten, Harri, jos tulee tehty aamusta iltaan vaan töitä? Niin, se voi joskus jäädä päälle, kun siellä kotona ollaan. Se voisi ajatella vaikka, että rakennetaan se päivän työrytmi niin, että tehdään se aamun työmatka. Lähdetään hiukan liikkeelle ennen kuin aloitetaan se päivän työ. Joo, totta, hyvä vinkki. Ja muistaa myöskin tauottaa vähän niin kuin kahvitauot ja erityisen tärkeä se lounastauko. Ja pitää myöskin ruokarytmistä kiinni. Kyllä. Ja sitten ihan kotitöillä sillä pienellä aktiivisuudella siellä. Se on aktiivisuutta, mutta voi katkoa sitä päivän kulkua. Kyllä. Ja ehkä olisi fiksu tehdä myöskin työlista jokaiselle päivälle, mitä sen päivän aikana olisi hyvä tehdä. Vähän rytmittää ja jaksottaa sitä viikon, viikon työjuttuja. Kyllä, ja kyllä, se on sitten tietysti pienet kotijumpat, portaiden käyttö, kuntoilu, kaikki tämmöiset arkiset pienet jutut siihen väliin, niin nekin antaa kummasti siihen vaihtelua siihen päivään ja se työhön katko, ettei tule ihan kahdeksan tuntia tehty päivässä. Kyllä, ja muista, että väliin myöskin saa ihan vaan olla. Ei tarvitse koko aika tehdä ja touhuta ja olla, olla kauhean toimelias. Muista levätä. Kyllä, ja vielä se, että vapaa-aika, työaika, anna niille kummallekin oma aikansa ja sillä tavalla tasapainotat sen. Työpäivän ajan ja mikä ettei lemmikillekin voi vähän antaa aikaa, ja jollekin muullekin. Ja jollekin muullekin, just näin. Hei, kiva viikkoa ja nähdään taas. No, moikka! Moi moi!